Доброго вам здоров'я! Перед початком зими трапляється необхідність злити літній омивач скла або замінити його на зимовий. Як це зробити швидко та легко, я вам сьогодні розповім. Причому для виконання цієї роботи не потрібні будуть ніякі додаткові інструменти. Знайдіть лише дві ємкості, наприклад, пара, пет пляшок. Почнемо з того, що відкриємо капот, але замок капота має бути закритим, тому відкруткою тиснемо на нього, провівши імітацію закритого капота. Наступний крок – шукаємо та знімаємо форсунки омивача вітрового скла. Природнього, що їх має бути дві – Тягнемо її вниз і до себе, особливо ту сторону, яка від вітрового скла, і форсунка легко покидає своє місце. Ось такий її вигляд із середини. Ось фіксатор, який закріплює шланг на розпилювачі. А оскільки форсунку нам потрібно буде зняти, провертаємо фіксатор і звільнюємо її. При бажанні можемо роздивитись принцип кріплення форсунки до капота. Просто і надійно. А шланг увінчений ось таким от фіксатором. Переходимо до іншої форсунки та проводимо операцію демонтажа з нею. Ну, розпилювачі нас вже поки що не цікавлять. Для подальшої роботи, щоб злити омивач із системи, нас цікавлять виключно ці два шланги. Їх ми поміщаємо в підготовлену раніше тару. Ну а далі, як ви вже напевно здогадалися, тиснемо на важіль подачі омивача на вітрове скло. І от омиваюча рідина вільним струменем із системи потекла в підготовленій ємкості. Тримаємо клавішу подачі рідини доти, поки вона не закінчиться. Як бачимо, літньої омиваючої рідини в системі було небагато, але перед морозами я вирішив її злити. Ємкості поки що не знімаємо, а заливаємо в систему зимовий омивач скла. Дуже багато зараз є різних зимових омивачів з різною температурою замерзання. Цього разу я залив ось такий от польський сніжник. Ну що ж, зимова омивачка в системі, тепер потрібно качнути її по шлангах, щоб остаточно видалити літню. Робимо ту саму процедуру. Качнемо рідину на переднє скло. Якщо точніше, то на передні шланги. І після цього обов'язково качнемо рідину на заднє скло, щоб з відповідного шланга теж видалити літню рідину. А тепер можна прибирати тару і приступати до процесу зборки. Вставляємо форсунки в шланги і фіксуємо їх. Звичайно, можна спочатку вставити форсунку, а потім закрити фіксатор. Але так робити зовсім не обов'язково. Можна спочатку закрити фіксатор, а потім же вставити в нього форсунку. І вона автоматично зафіксується. Ну а далі вже ставимо розпилювач на місце. Ту саму процедуру по монтажу проводимо і з іншою форсункою. От і все, що розібрали та склали, літню рідину замінили на зимову. Бажаю успіхів, залишайте здорові!